ما بتخلى حياة الله عنك يا حبي جوا الصدر خبيتك سميتك قلبي نعمت عيوني عظيمتك والله من زمان روحي صارت تندى اسمك وين ما يا عالم امانة الله من حزني اسمعوا انسان بحب انسان هو مو معروف ما بقدر انساه الماضي خليني بعذابي ما بقدر انساه الماضي خليني بعذابي يا عيني معاه يا عيني معاه من بين الناس كلها درتك لقلبي I can't forget be a اسمع فكر بغيرك تنخلق لوجاع قلبا حنون وعيونه والله وساع حبنا وطن بحميكي الف سلام. آه آه آه انا بدفع عمري ونرجع سوا من بعد عيونك مالي حدا ويغيب الكون وتبي معي بس ترجع لحظة نشوان اه الا دار اختار تكوني معو شو نعمل ما ندر منه او غرامي انا اه مش كثر مشتاق لو تدري شكثر مشتاق يا عمري أبو سعيون كل اضم ضم صدرك على صدري شكثر مشتاق لا تدري شكثر مشتاق يا عمري أبو سعيون كل اضم ضم صدرك على صدري نطرت هواي أشوفك جاي نطرت هواي اشوفك جاي تعال طال الهاجر بعتاب نقضيها الصار صار وجارة والناس اشعاليها شي يفيد عمر البيضا من دون خلاني واحساس ميد قلب وشعار وحداني تعال وصار صاروا شرع والناس شعالها فيه <تصفيق> عينيك ضلوا قلت بقلبي رح عينيك اللي كانوا يدلوا علي صاروا يقولوا في شو القصة شو عم بيصير صار الكون بعين صغير بارح كان الحب كبير وهلق صار يزل صبرك يا قلبي وتهون صبرك ظلم الأيام لا تندم علي خول صبرك يا قلبي و تهواك عيش الدنيا حب وصور وعزف للفرح أنغام، قدر العشاق يعيشون في مظلم. ما مهما يكون بكره تتحقق الاحلام تريد تسافر فوق انت مسافر يا من على غيابك صار سنين شي صبرني على غيابك تعال ارجع والله احبك بابا أسرع بيني وبينه يد ايد على و عين بعينة هاللحظة مرت علينا مألم قالت لا تزعل صدقني بكرة منتلقى بالجنة لآخر مرة ضمتني بألم قمت عيونة شوي شوي دبلت ايدا من ايدي وبكيت عيني بألم وانا رحت يا عمري لا تركتيني وبقلبي لا دخلك ردة يا عمري حالي بقربي بألم ما بقي صورة عليها نظرة عيوني حاكيها ضم صدري وابكي عليها بألم مره بحس الصورة بتحكي مره عم ترسم لي ضحكي أوات بحس عم تبكي بألم وقف قلبي عدر